אם אתם אוהבים פרסום וקורקום באותה מידה, אז הגעתם למקום הנכון. אני גוריאלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומיים תוך כמה דקות. בעוד כמה דקות. מיתוג! מה אתה את המותגים? מיתוג, כבר מקרינים, למה? בואי נדבר לגע על מיתוג. צבע זה מרכיב מאוד חשוב ומיתוג. מאוד. זאת לא השאל. זה אני יודע. בואי אני אתן לך שמות של צבעים, זאת אומרת צבעים, פשוט אני אגיד לך צבעים, ואת תגידי לי, מה מותג? מה עם חום? חום? חום? שום מותג בחום. יש משהו איזה שם דין? אין שום מותג בחום. צריך לייצר מותג בחום. בואי ניצר עכשיו מותג בחום. אני מצאתי את היחידה בעולם. שהצבע חום יושב עליה בול. בואי אחריי. כי זה הרי ממש דר, זה הולך לפה לך. אה, מה עושים איתו? שנייה. שערי שם, אני אעשה בואי תמר, תודו שלא חשבתם על זה, כי הוא גם חום, גם ככה, זה בול, מה לא? איזה מותגים בעינייך אה, היית הכי מתאימה לפרסם? אה, מותגי ספורט כמו נייק. אסור לנו להגיד את המותגים. אדידאס, גם... אסור לנו, אסור, לנו, אסור לנו, יש, אה, אה, יש אה, ביפ. אה, אם את יכולה פשוט להשתמש בצליל הביפ. ביפ. לא, אסור לנו גם בביפ. ‫אז כי uh, זה כנראה חברה. ‫-אוקיי. Okay. Uh, ‫אז פשוט אני אשאל ואל תעני. ‫-אוקיי. Okay. ‫אין צורך לשאול את השאלה האמת. ‫בוא ניקח לגבי מוצר שכולנו מכירים ‫ונראה איך מדגו אותו. ‫הקנייה uh, uh, האקדמית אונו. ‫מכיר? ‫שמעתי. ‫אז הקנייה uh, האקדמית אונו ‫זה הלוגו שלה. ‫לי זה נראה סתם. ‫תאכלס. ‫זה כמו סניף של טבעונים. ‫סניב של מגה טבעונים. Mm -hmm. ‫עכשיו, אני עשיתי להם עבודה של מיתוג, ‫זאת העבודה שאני עשיתי. ‫הרבה יותר טוב. ‫קודם כל, הרבה יותר טוב. אחד חד משמעית. ‫את uh, שמה לב לעיני הנברן המציצות, ‫והרי מהו הנברן? ‫נברן היא חיה סקרנית שלא מסתפקת uh, בידע קונפנציונלי, ‫שאפשר לקבל במכילות אקדמיות. ‫והאננס, uh, טוב, אמרתי זה... אמרתי לך, אל תהיה פרסומי. Hey, hey, ‫תחזור, במ... תהיה, בדרן, תהיה שחקן. פירסומי זה זה מיקצועה. וששופר ברגשך תצחק לתחיל לסביר. לא טוב. טוב. אני לא הצעת הלוגו שלך. אתה לא הצעת ש... את הלוגו שלי. עכשיו אתה ממהש לא הצעת הלוגו, של... הלוגו, של... את הלוגו, הלוגו שלי. אתה לא אחר כך. לא הצעת הלוגו שלי. אתה לא לא הצעת הלוגו הלוגו שלי. אתה לא הצעת אתה לא הצעת הלוגו הלוגו שלי. לא לא לא שלי. אני גאה לראהן עכשיו את מנכ״ל חברת לגו, ללא ספק אחד המותגים החזקים בעולם, שלום להרלג דומאש. ושלום גם להנזה, המטורגמנית לדנית. הוא אומר שלא, אבל תודה. זאת אומרת, לא, אני רק אמרתי לו שלום. אני לא דובר דנית, רק עברית ופלי מובילית. מיתוג! היית מוכנה להצטלם, זאת אומרת, לגלח את הראש בשביל דובונים? <mooimas> אני אוהב את אבל לא. אבל לא מספיק. אוקיי, תודה רבה לך. זה כל הזמן שיש לנו להיום. את אביבה תוכלו לראות בקרייה אקדמית אונו בגד ים בתאריך ה-6. או, אה, הביפ שלנו חזר. שמת לב? אז כבר יש לנו את הביפ? מותר לנו להשתמש בביפ? אז בואי נערוך שיחה עם הלגעסויות. בזמנו אני את את קן. אני פיזית בתוך הקורס של גערה מעליי עם ענק שוב ושוב לתוך הקורס של...